Det er jo en eller anden form for ekstrem sport, det her. Altså, det er det jo. Og nu har vi jo næsten været i gang i, i tre år øh, og blev forsinket med, med coronaen. Og det er jo ligesom nogle skuffer, man åbner og lukker. Øh, og så en gang imellem så har jeg åbnet Fian og Rosen-skuffen og sagt... <laughs> fordi det... Fordi det var for... Åh, oh, far... Det var lige det var så... Nå, oh, det var det, vi aftalte for halvandet år siden. Øh, men det er jo bare at være åben over for præmissen. Og sige, at okay, den, den aftale den lavede vi for halvandet eller to år siden, så er det, det, vi arbejder med. Det kan være, at noget andet ville have været tænkt på en anden måde to år senere. Men så er det præmissen. Og andet er jo selvfølgelig også, vi har haft gavn af, at det har fået lov at ligge og møffe i, i et år. Og så har man lige tænkt, at måske handler den i virkeligheden om sådan og sådan og sådan. Og så kan vi lige dreje på nogle knapper, så vi får handlingen lidt herover. Jeg er opvokset i Svedborg. Jeg flyttede hertil da jeg var tre måneder gammel. Så jeg er jo, er jo Svendborg kan man sige. Og, og jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet spurgt til opgaven. Det er jo sådan en hjemme-stolthed også at være en del af det her projekt. Og så gør det jo også, at jeg kender mange af de mennesker, som beskæftiger sig med kultur og foreningslivet hernede, så jeg kommer ikke fuldstændig øh, frisk ind med toget. Jeg har jo en ballast eller en, et grundlag hernede, og så handler det primært faktisk om min forkærlighed og min, for de her halvkamikaze-projekter udenfor, og, men lige lovligt mange ubekendte og sådan noget. <laughs> Som sagt ekstremsportsdelen af det.